Прикордонна служба повідомила, що на Бахмутському напрямку прикордонники ЗСУ провели контратаку і захопили позиції окупантів. Розкажіть, будь ласка, чи відомі вам якісь подробиці цього контрнаступу? І яка загалом ситуація на цей момент? Ми ж розуміємо, що вона, мабуть, змінюється постійно. Динаміка боїв велика, тому лінія постійно рухається тут взад-то вперед. Дійсно, був ряд контрнаступів. Трохи відкинули. Назад ворог зараз трішки ну, не видохся, але поніс великі втрати, тому з його боку динаміка зменшилась, ну, допоки їх нових, цих мобіків і зеків не навезуть. День-два, ну, скажімо так, динаміка штурмів з 7-10 на добу впала до 2-3. Але продовжується, лінія рухається, поки що, поки що ми їх тиснемо назад. Але ну, це відбувається вже, скільки ми тут працюємо місяцями, е, ну така вона. Інколи наші підрозділи маневрують, інколи дається відкидати орків назад, тому, в принципі, е, працюємо. Головне, що оборона стоїть, Бахмут стоїть, Бахмут український, ворог несе величезні втрати. Е, Налігається застосовувати всі сили, засоби, включаючи і авіацію. Поки що їм це не вдається. Ну от британська розвідка, до речі, пише, що за їхніми даними пік наступу РФ на Бахмут уже пройдено і успіху росіянам чи карти там взагалі не варто. Але за вашими словами виходить так, що це послаблення наступальних дій, воно таке досить ситуативне, так? Ну, я з досвіду говорю, ми з того часу обороняли Рубіжний, Сіверський, Донецьк, бої під Горлівкою, зараз вже які, там, третій місяць працюємо, обороняючи Бахмут. <клух> <клух> ворог постійно адаптується, ворог не рахується втратами, для них людська жива сила – це просто витратний матеріал, тому я не маю оптимізму щодо вони будуть нові і нові орби кидати. Очевидно, цей міст потрібно вже із політичної точки зору. Тому ми очікуємо, що тиск навпаки буде посилюватись. Вони постійно шукають слабину в обороні, маневрують зусиллями. Десь там, якщо ж на якусь знайдуть, концентруються всіма силами туди. І скажу, що відверто, ну заради справедливості, наші підрозділи також. Потроху виснажується, тому що ну, безперервно ця малотільна, е, вона на користь і нам не йде. Але ми то боремося за свою землю. У них мотивації нема. Тому, в принципі, там, в таких видах, як стрілкові бої, наша піхота виносить їх на раз-два. В, в артилерії наші точніше, але кількість БК – це ще на їхньому боці. У нас дефіцит з цим. Застосування авіації також, з нашого боку, дефіцитніше, ніж їхнього. Тому простіше поки що не стає. Але, ну, ще скажу, наказу там немає, там на відступ. поки підрозділи чекають наказу на наступ. Тому переменуємо ворога зараз методично, Намагаємося завдати якнайбільше втрат по живій силі. Якщо вдається, то палимо техніку і очікуємо на на, на позитивні рішення зі штабів. А, ну, ви кажете... Так... На, uh -huh. на, на, на нашій ділянці постійно, ну, ми не відступаємо, стоїмо і навпаки трохи тиснемо на ворога. Є ділянки, де, на жаль, зманеврували наші підрозділи, ну, мови йде там, про 100 метрів. А є ділянки, де просунулися суттєво вперед наші війська, э, зачистили територію і зараз, в принципі, Тримають нові рубежі. Там де раніше були орки. Ви кажете про дефіцит боєприпасів у нас, але е, Західні розвідки повідомляють, що у росіян теж е, якби не безліміт боєприпасів. Уже немає такої ситуації, як у них була в Северодонецьку і Лісичанську. Е, е, скажіть, чи відчувається якась нестача боєприпасів з того боку? Та дамо бо Бог. На жаль поки що. Ну дійсно є деякі послаблення обстрілів, але це пов'язано не з дефіцитом. А те, що системи Хаймерс, скл... власне, опрацювали склади місцевого значення, локальні логістичні центри. Тобто, поки що їм не підвезли ну, є, дійсно, ну, спад е такої шокувальних артилерійських обстрілів. Дай Бог, знаєте, військові аналітиці <кхи> е завжди за правило беруть найгірший сценарій розвитку подій. Тому ми не розраховуємо на дефіцит. Ми не розраховуємо на фан, ми навпаки розраховуємо наші моделі поведінки від, від найгірших сценаріїв. Тому готуємося до найважчого. Дай Бог, щоб у них був дефіцит, щоб у них це закінчувалося. Ну, поки що це суттєво так не, не, не відчувається. Так, да, на деяких ділянках, там де побили склади їх влучно, а ну, полахотіло дві доби, там дійсно деяке затише є. Але, знову ж таки, я думаю, що поки їм не підвезли, треба користуватися моментом і забирати наші землі у них. А що ще... ми, в принципі, намагаємося робити. Ще ви сказали про те, що наші втрати теж відчутні. А як у нас із, із поповненням? Чи, чи надходять нові сили? Болюче для мене питання. Постійно там є поповнення. Скажімо так, частково приходять підрозділи, не готові працювати в таких умовах, ні морально, ні фізично, ні матеріально-технічне забезпечення, відсутні у них. Тому, от, власне, їм цим підрозділам дуже важко. Вони не розраховували на такий темп бою, на таку динаміку бою, на те, що бої на відкриття місцевості в полях, посадках – це складніше. Там і погодні умови, і було, і відкрита місцевість, і так далі. А є, ну, є підрозділи кіноюволіці, які прекрасно себе показують. Ну, мені шкода, знаєте, я радіше злився на ну, ці підрозділи, які відступали там, ну, в рубіжного оточення так попали, відійшли побратими справа. А зараз зрозуміння відноситься, що люди не готові, треба більше уваги і часу приділяти підготовці людей. Особливо така ланка командирів зводів, командирів рот, це дуже відчутно от в тих підрозділах, які там не можуть справлятися з задачами своїми. Відчутно, що в принципі і бійці мотивовані, а от середньої ланки командирів досвіду мало. Хоча, ну, це тут безпосередньо вже здобуває досвід. Але мені би хотілося, щоб в навчальних центрах їх краще готували, щоб тих, хто там нові приходять сюди, щоб вони були готові саме до, до цих умов роботи, до цієї динаміки бою, до, до, до, до, до, такого, до таких видів боїв, які тут є. Ну, будемо сподіватися, що в цьому плані ситуація покращиться, але хочеться повернутися, всі буквально просто кажуть про це, про шалені втрати росіян у цій війні, що вони виснажують російську армію, але на вашу думку, наскільки вони взагалі виснажують і російську державу, зокрема, адже росіяни кажуть, що вони можуть за бажання і мільйон солдатів залучити, чи є якийсь момент, якась критична кількість цих мертвих росіян на вашому напрямку, коли можна сказати, що далі вже вони не зможуть просто йти вперед? Знаєте, це важке питання, тому що Росія ніколи не рахувала за людей своїх солдат. Та кількість, яку вони втрачають в нашому напрямку, вона не піддається здоровому глузду. Посадки завалені трупами окупанта, посадки поля чи лобові атаки – я бачу, як вони використовують зеків ну просто для того, щоб розмінувати загороджені перед настав позиціями. Ну так в лобову пускали. Пускали в лобову атаки на кулеметні. Наші позиції в мене навіть закрала з що у них перший план це захопити територію. А якщо не вдасться, то утилізувати небажані категорії населення це малі народи і ці зеки. Ну і з. Висновки роблять всього, що для них людський потенціал поки що не є критичним. Але ж ну, наша -то робота знищувати окупанта. Ну мобілізують мільйон, доведеться вбити мільйон. Нема проблем з цим, аби боєкомплекту вистачило. Нехай вистачає боєкомплекту. Я вам дуже дякую за розмову, пане Петре. За вашу службу від всіх українців теж величезна вам подяка. Тримайтеся. Це був Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», майор Нацгвардії.